دولسافا مساءو بانتاسوتا دا 3 ديسمبر سياتي ذلك اليوم اختبار القدرات الجماعية الدراسة على الابواب كما كان مقررا 3 ديسمبر لابد ان يكون هذا العام صعبا لاولئك الذين يدرسون الاختبار انا اوافق اتمنى ان لا تقلقوا مشان ذلك على حسب دوكينجاي انه ليس اخر اختبار ستجري في حياتك صحيح فقط ابذل قصارى جهدك ولا تترك اي ندم لانه لن يكون الاخير لا تنسى ان تظل بصحه جيده الحصول على قسط جيد من النوم مهم ايضا لا تكن متوترا وأنت تفعل ما كنت تفعله دائما لا تكون متوترا جدا وعندما ينتهي اختبار ال اس اذهب وتناول شيئا لذيذا بنتا يدعمونك هل نقول فايتا معا لا نتمنى سوى الأفضل كل شخص سيأخذ اختبار